Documentul pe care Tudorel Toader îl cinea secret, ce a scris ministrul Justiției în sesizarea la CCR pe revocarea sub linierea Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sesizat Curtea Constituțională cu un conflict instituțional de natură constituțională între guvern Subluierei din CIE, ca urmare a refuzului presubluierei din Iohannis de da curs cererii de revocare a subluierei FATNOW. Ministrul <fie> <fie> Toader nu a dorit să fac public textul sesizerit, însă acesta s-a scurt totuși subluierei în pres ziarul adevărul a obținut sezizarea primit de guvern la Curtea Constituțională. Principalele argumente invocate de guvern Interpretarea gramaticală a textului legal care reglementează procedura revocrit conduce la concluzia potrivit cereia presublinierea dintele României este obligat să revoce procurorul sublinier Iefna la propunerea ministrului Justiției. Aceasta pentru că acțiunea presubliniere dintelui este descris prin termenul revoc, nu de o eventuală de tipul poate revoca punct. Altfel spus, este reglementată o obligație, iar nu o posibilitate a presubliniere dintelui.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 Din această perspectivă, refuzul pre-subliniere dintre lui apare deopotriv un act de încăcare a legii sublinierei, un act de încalcare a Constituției, generând un conflict de competențe între acesta sublinierei Ministrul Justiției. Cât privește sublinierea te interpretarea logic ieră sistematica constituției, suscine această subliniere i concluzia existenței unei obligații a presubliniere din telui de a da curs cererii de revocare. De natură se pun în valoare principiul cooperării loiale între autoritățile publice. Interpretarea este aceea ce, de principiu Într-o procedură care implică mai multe autorități publice, numai una dintre autorități are rol central, decizional. În funcție de sfera de competent vizat de respectiva proceduri, celelalte autorități implicate fiind de natura oferi regularitate procedurii, ferea au putea bloca punctul recunoscut sub unei puteri de blocare a unei inițiative ce cine de sfera de competență a altei autoritici ar avea semnificația unei substituiri de competent, ar deschide calea exercitării discreționare a unor atribuții a sublinierea dară a abuzului de putere. Este, de aceea, cu atât mai necesar trasarea limitelor de competent, circumscrise rolului constituțional al fiecărei autorii, ci într-o astfel de procedură mixtă. mare, În cadrul procedurii revocrii procurorilor cu funcții de conducere, rolul central, decizional în privința declan subliniere Rii, revine Ministrului Justiției, concluzie fundamentat pe dispozițiile art.132 alin. 1. Din Constituție, potrivit cerora activitatea procurorilor se desfă subliniere oara sub autoritatea acestuia. Justiciei are obligația să-i subliniere -i întemeieze legale subliniere-i să -i subliniere -i argumenteze propunerea, neputându-se recine, cu siguranță, nici în privind acestuia, o exercitare discretă în ara rolului său constituțional. Cu privire Presubliniere din României, acesta nu poate avea decât rolul vizând regularitatea procedurii. În cauza de facând, presubliniere din României a să blocheze pur subliniere, simplu procedura de revocare, comunicând ce nu îi va da curs din considerente de oportunitate.